هاي الحكومة حكومة كلها مهندسين واحنا البلد خربان رئيس البرلمان مهندس وراح صار رئيس الجمهورية مهندس وصار رئيس الوزراء مهندس واحنا محتاجين المهندسين هو البلد خربان هو قاعد على الحديد البنى التحتية صفر اجوكم المهندسين احنا هسا هاي اكو كلمة اخاف اخواني عمري ما يوصل بالله حفظوها علينا احنا هسا الان شو نقول ده الهندسة ولا بلاش هسا بعدنا بسم الله الرحمن الرحيم ده الهندسة ولا بلاش احنا جوانا المهندسين البلد خربان الرئيس الوزراء رجال مهندس زراعي والزراعه الحمد لله صفر كل شيء ما كو جافة والطماطات استيراد احنا شريده وهذا الميدان يا يعني ميدان زين وجسور ماكو رئيس البرلمان طرق وجسور وذاك الرجال رئيس الدوله مهندس مدني وما شاء الله ومشتغل وسبع سنوات وزير ورايح مشتغل بالسعوديه بالمنظمات ما ادري هاي شو اسمها المهم اجانا المهندسين والبلد خربان ده الهندسه ولا بلاش احنا بنشوف هسه الان يا اهلا وسهلا بهذا العهد الجديد لكن انا نذكركم بالعهود التي سبقتكم ناس سبقوكم قال سنلاحق طبعا ولا واحد اللزم طبعًا سنلاحق وسنشكل لجان تحقيقية ولا لجنة تحقيقية طلعت من عبارة الموصل إلى قتل المتظاهرين و والخطوف وعلى الهوية ولا واحد سبحان الله ولا واحد اللزم ولا واحد. طبعا تقديم الفاسدين للعدالة ولا واحد ولا مسؤول ولا وزير ولا وكيل ولا وكيل. ما نهائيا طبعا هذا سنلاحظ سنتابع وسنختص وحده من اداه الصدام إنه؟ هي وسنضرب بيد من حديد لا حديد، حتى تشينكو ما شفناه مو بس الحديد لا حديد ولا تشينكو كل شيء ما شفناه هذا الموجود وهذا الحال احنا نقول هذا الميدان يا حميدان وهذا اجتك الان وماذا تريد ان تفعل هذا ماذا تريد ان تفعل